گذینه یه سار سترایبو بزنین خانم وانگ خانم وانگ و اصلا خوب به نظر نمیاد خانم وانگ حوالتون کجاست؟ حواسم تون به شماست <تصفيق> میبینم تا این قصه به کجا میرسه درسه گیتی خیلی وسیع تر از اونیه که فکرش رو بکنی شاید شما یه مش رسید ببینی ولی من یه قصه میبینم هزار جا میتونم باشم اما اینجا رو میخوام پیشتون معمولیتمون رو نره اینجا چه خبری هر بار که ناامید شدی تو رو رسوندن به اینجا به این لحظه یه شر عظیم داره در گیتی های مختلف شروع پیدا میکنه بای مامانت کارش درست هم. من شوهرت نیستم یه نسخه دیگه از اونم از یه گیتی دیگه اومدم اینجا تا ازت کمک بگیرم ام. امکان نداره من اولینی باشم که دنبالش بودی. یه ی دفعاتی که پذت زدن هزاران هزار اولین دیدن تو میتونی به خاطرات و احساسات و مهارتهای همشون دسترسی داشته باشی نظر چیزی حواستو ازش پرد کنه و تو احتمالا تنها شانس متوقف کردنش باشی با یه تقدیر تکتک جهانهای بیپایال گیتی مرکب در میونه گرفتار دارم خدا روزی رو جای دیگه بده من در سراسر گیتی مرککت با من در نیفت کارم خیلی خوب باور نمیکنه همه چیز همه جا همه با هم. چه خبره؟ یان یا منونی نیست که تو فکر میکنی. تو کیست که در ترچی فکر میکنی؟ یعنی اصلا یادتون نمیاد کی هستیم جناب؟ من الان تو بدنی یکی دیگه این اتفاق همش میفته دو بار در روز یه بار زور یه بار شد دقیقا رأس ساعت دوازد بگویان کجاست؟ مراحل عملیات تو تبلتته کسی کسیم کمکت نمیکنه. عملیات ساختیه قرار دوتایی قاشخشی اصله رو پیدا کنی؟ بله دنبال یکیه دنبال ما میکرتن دیگه قرار با غایق بریم؟ قرار مخفیانه بریم لو رفتین ممور انایس میاد با یه کارگاه خصوصی کار کنه آخر؟ میگره نباشه. دو تا هم بار توی یونگ پیونگ داریم یکی بخش گوکسون یکی هم گمگو تو هاتون خیلی به هم دیگه میست این هنرشه کسی از ظاهرش نمیدوند الو کجایی تو تو میتونی واسه خودت قاضی اختیار کنیم وکیله حالا همون برو کنار ده sa uh.